Завтра. Как давай. И Давайте, давайте быстрее пошли. Так, да, сильно не напрягайтеся. Время вже пішло, так що роботи. Носочки натягнуті, ручки за голову, лопаточки підняли і старт. 30 секунд, пресік, скручування. Умнічки, шорочка, норочки вище підніми, красавчики. Время, упали, розслабилися. Ну оце ми зараз знаходимося, на хата. Оце ми розваляли і построїли тут спортзал. Тренажури всі самодільні. Тобто нічого купленого немає, тому що це не дуже космічні, і Все самі зробили з дітками. І на носочки, як Шурік, хорошо, Льоша, ваня на носочки, красавчики, Умнички, замічательно. Не знаю, де в нас права ручка, де права ножка чи що? Умнички, прекрасненько, врем'ячко. Ось так і стоїмо. О, пресик напрягся. Красапулечки. Да? Так? так. У мене ще 36 дітей, да, я дуже щасливий, що вони в мене забрані з вулиці. Вони тут знаходяться. Оце новий спортзал. Часа на три аж. Часа на три. Хорошо. Хорошо, до мене тоді сразу заїдеш. Хорошо, Все, їхати. давай, ага. Мені резину надо, то есть пол. Если я зробив би пол уже, я б вже зайшов би в спортзал. А денег не хватило трошки. Если я сейчас дзвоню якомусь спонсору, у мене телефони не беруть. А тут якраз відпускні прийшли. Возьмем це мента. Цемента 10 мешков. Бывает по жизни человек хочет чем-то заниматься, а ему что-то мешает. Мне хотелось быть вчителем физкультуры. Я в институт физгоспитания поступал пять раз. Ну вот, не сложилось. Потім нові закони оце ж вийшли, є образування, ти будеш працювати, нема образування, все. Чуть помедленні, коні, чуть помедленні. Ванька. Здраць, Сережка. Здраць, Санечка. Прийшли допомагати? Все, працюємо. Вигружаємо. Що чоловіку треба? Сидіть купити деньги. Ну, я ну, в цьому не бачу. І кожну копійку влажемо сюди. Зараз родители відкликнулися, добре, допомагають. Нам, як завжди каже Ленідич, ви робите для себе, не для мене. І ми собі в голову вбили, що це будемо для себе робити. А тренер буде нам допомагати. Проходимо, проходимо. Ну, ти, Влад, Влад, ти там засипив опустили. І Приязенька. Це ж Женька. Сейчас Анька прийде. Віка буде. Женька у спортзал. Бо мені ж треба піти зараз в баньку дровішок підкинути. Так, голопузы их нету? Ну все. Что вы все? Мы, все вы. Нам еще один подход и все. Аккуратненько полотенцем замотайтеся. Еще один подходик? Да. Температурка? Нет, як? нет Ну, нет, ну хорошо. Вадька, ты тут? Пойдите полотенце. нормально Нам полотенце поместить надо. Полотенце... Ну, ладно, все, сидите там. Сейчас попаритесь и сзади зайдете, поняли? Окей. Давайте. Я з них взагалі, особливо, це з маличнят, це сімілетки. Значить, поприводили, то самі поприходили, то родителі. Прийшов, <риклад> туда, сидить, я кажу, ти чого прийшов? Він такий, я хочу тренуватися, оце тут найважливий є. Він, е, ну він зроблений красиво. Природа його зробила правильним. Тобто в нього все включення там ідуть ручки, ножки, присідає, оце все. Я за нього захватився, все він. Наноши по мосту, вот так, давай, и протяжка, красавчик, умничка, еще один разочек и все, держим, разгончик и раскрывается, прекрасненько, фактичненько, все, достать нельзя. это самый приоритетный вид спорта вообще в мире, это гармония развития человека, то есть прямо пропорционально, что левая сторона нагружается, что правая, вот казалось, ты поднимаешь тяжести, там, ТС, но позвонки работают, Ну, то есть вони стянулись, растянулись. Работая на зоне роста. И ребенок росте. Пятерка еще делся, пожалуйста, Тут у нас багато таких людей приходить, але мало хто може тут надовго задержатися. Вони високі нагрузки, ти ну, постійно нервничай, постійно вставши, не вистачає ні на що времени. А якщо додавався до школи з домашніми завданнями, то буквально час остається тільки на сон. І багато хто одразу бросає. Я ж наблюдаю за своїми там. в основному Анька, у них мандраж страшний. Але коли вона приходить до штану і вже взялася, в неї вже мандража немає. Вона готова зражатися. Анька, далі перей. І дівки пруть всі, і пацани хочуть бути найкращими з найкращими. У мене така фігура, що не дуже виходить бути худою. Тому я вирішила, що з цим можна працювати і превратитися в мишці головне підняти той вес. З кожним змаганням планка все вище. Спочатку, якщо я розповідаю, всі такі, спочатку дивляються, люди, ну, всі приймаються нормально. Були сльози, і все, але зараз набагато легше. я отримую кайф від от тренувань. Мені подобається дуже ця атмосфера і все. Большая часть тренажеров, штамп, оборудование, все дело тренер своими руками в этом зале. Ну и ремонт, в принципе, здания в своем делах. Ну, так же, помогаем, чем можем. Ну, в основном, все его заслуга. Сейчас у так много детей занимаются все видом спорта. О, Боля! О, спортсмен, шоколадка лучше. Пять, спасибо. Мы все вместе познакомились и идем. Маленький страхуем, ну, на 10 часов все должен был. Дуже хороший милик. Казав, Ну, як діток, я кучу. От вони приходять до мене, так? Да? Прийшли. От у них є отакий такий гривчик. Ой, 6 кг. Маленький. І є ось такі палочки. Оце я їм даю палочки. Вони у мене стають ось так. Діточки тягнем ручки. Вони пух, опустили, наклонилися. Тепер таз, встаємо, раз встали пер детки присіли. Детки присіли. Вот так. Прекрасненько. Давай прыгнемо. Ну, просто Они берут. Оп, прыгнули, вони беруть, hop, прыгнули, сіли. О, красиво. У них получається. Я ж їх хвалю. 1 2 1 2. Наші шеречіножечки. Ти взяв ребоночка, дати, як пластилінчик. Виліпи, виліпи, виліпи. Hop. Дивися, у нього вже плечики розширилися. Hop, у нього животик убрався. Він уже раз, уже спортсменчик. Три-чотири роки проходить, і вже бачиш, що ти з нього зробив. Тобто, ну, як ваятель, скульптор. Ну, це наше тут місто. Цікаво. <клёвка> <Интересно. клёвка> О, покльовочка в мене. Дай, зараз битенька закинемо. Це позитивчик, ну, ти приїжджаєш, ти отримуєш позитив, зарядка, вода, сонце, воздух Оце ну, побув ну, три часа. ну чотири можна, ну тось з зависимою того. І ти воно приїжджаєш, ти все, ти красавчик, ти чемпіон, цілу неділю гребеш. це цікаво, зараз ми знайдемо, а це Ганька, я перша что... а це ми тут толкаємо вже гоночки, 30 кілограмів з нею, а це її перший раз награждають вторе місто, пересеренування, вторе місто. Багато травм у кожного було. Там, руку сломаю, там, палець на ноги, це якби не падають, там, щось вибухнути, таке травми. Ну, буває, десь щось неправильно, як робити, розтравлюєшся дуже постійно, хтось плаче з переталі. Ну, все одно намагаємося друг друга підбадрювати, щоб була така атмосфера. Ну, взагалі, якщо ти сам не вирішуєшся далі займатися, не перебореш себе, свій страх, свої переживання, ну, ти, ти не зможеш далі займатися. Тут грація. Ти взяла штаночку, красиво сіла, красиво поставила. Все нормально. Всі ж хотів тяжої атлетіки. От кого не візьми любого людину, вона противник тяжої атлетіки. Що є зараз в житті, ну, на сьогоднішній день, це все. Це благодаря штаночок. У мене побіди будуть. Ну, не у мене, а дітей моїх дітей. Я ж з ними, вони біля мене. І все в нас добре.